Morjes, aloitetaan tämän viikon video tällaisella elämänviisaudella. Motivaatio on lyhytaikaista, itsekuri on ikuista. Ja tällä nyt viittaan siihen, että motivaatio, motivaatio on tärkeää ja sitä tarvitaan ehdottomasti, että saadaan joku asia-aluille ja useimmiten tämä liittyy ää, nimenomaan liikuntaan. Toki sitten voi olla miljoona muutakin tavoitetta kun liikunta ja paremmassa kunnossa oleminen. Mutta tää on semmoinen hyvin yleinen ja ehkä simppeli niinku käsittää. Ja ää, nyt eletään helmikuun alkua ja taas uutena vuotena Moni ihminen on tehnyt sen lupauksen, että alan huolehtimaan niin kunnostani ja käymään salilla ja hankkinut sen salin ja käynyt stadiumista tai Intersportista hienot kampeet ostamassa ja on protskujauhot ja kaikki. Mutta sitten... Ää, se, mikä toistuu sitten valitettavasti vuosittain, on se, että ä, siihen ehkä maaliskuun alkuun mennessä, niin sitten aika suuri osa heistä on, on tota, jättäytynyt pois tästä salilla käymisestä ja sitten sen jälkeen, niin taas ne samat vanhat tutut naamat siellä salilla tulee vastaan. Toki aina muutama poikkeus löytyy, josta tulee sitten uusia vakkarikasvoja. Ja he on nimenomaan niitä, jotka minun mielestäni on tämän viisauden onnistuneet sisäistämään. Eli motivaatio ei loppujen lopuksi kanna kovin pitkälle, koska elämä tulee tielle, aina tulee jokaiselle ihmiselle isompia tai pienempiä vastoinkäymisiä ja jos ei ole kehittynyt riittävää itsekuria ja et ole priorisoinut sitä salilla käymistä ja hyvää kuntoa äh, korkealle on arvoasteikossa, niin silloinhan se on niin kuin Yksi ensimmäisiä asioita, jo, josta sitten aletaan tinkimään ja säästämään aikaa muille jutuille ja sitten yhtä äkkiä huomaakin, että hups, että mullahan on vuodeksi tuota jäsenyys, joka maksaa neljäkymppiä kuussa ja en hän oo sillä kolmeen kuukauteen niin. Juuri tällainen, tällainen niin tota, vaatii itsekuria ja mikä sitten on avain siihen, että löytää itsekurin? No, minun mielestä kyse on siitä, että pitää olla riittävän hyvää peruste tai syy sille toiminnalle, mitä tekee. Eli olkoon se vaikka se salilla käynti. Ja Totta kai siis monesti on, että niin kun pojat tai nuoret miehet, niin ne niin haluaa olla lihaksikkaita ja tytöt tai nuoret naiset haluaa olla niin seksikkäitä ja kauniita ja näin poispäin. Mutta tota, tällainen niin hyvin harvoin on riittävä syy. -tota, täytyy olla jotakin syvempää täytyy olla selkeä ää, niin sisimmässä päätetty tavoite, että haluan tehdä tätä esimerkiksi siksi, että haluan olla terveempi. En halua, jos on vaikka omassa perheessä ollut, ollut sairauksia. Joist, jotka on johtuneet vaikkapa ylipainosta, niin tekee vaan sen raudanlujan päätöksen, että minä en halua siihen tilanteeseen. Monesti sellainen todella hyvä syy on nimenomaan tämä terveydestä huolehtiminen ja kun se sisäistää, niin silloin ei ole motivaation kanssa ongelmaa, kun tietää, miksi tekee sitä, mitä tekee. Eli päämäärä pitää olla selvä. Tietysti, jos harrastat jotakin urheilulajia enemmän tai vähemmän tosissaan, niin sehän on itsessään se päämäärä, mutta jos oot tällainen peruspulliainen kuntoilija, niin silloin se, on, se pitää niin itse keksiä ja perustella itselleen. Ja sitten siinä itsekurin kehittämisessä niin tärkeintä on se, että tekee eikä neuvottele itsensä kanssa. Kun koska kuten sanoin, niin elämässä tulee aina isompia tai pienempiä vastoinkäymisiä. Ja silloin, jos nolla ei ole riittävän korkealla arvoasteikossa tämä kunnosta huolehtiminen ja salilla käyminen, niin silloinhan sitä aikaa niin pistetään sitten sieltä pois. Niin hyvin suurin... Osa siinä itsekurin kehittämisessä on tosiaan se, että ilmestyy vaan paikalle, vaikka ei niin huvittas. Ja sen voin vannoa, että kun se treeni on tehty, oot käynyt suihkussa, niin on hyvää fiilis. Ei, niin varmasti ei kaduta se, että tuli lähdettyä. Eli pitää vaan tehdä rautalujaa päätös, että jos minä en ole kipeänä, niin nää sen, minkä on päättänyt tehdä. Eikä neuvotella itsensä kanssa. Mutta sitten se, minkä kanssa on itse paininut, niin itselleen pitää osata olla myös armollinen. Ja tämä on ristiriidassa tuon äskeisen kanssa. Eli sellaisen liialliseen itse-ruoskintaan, niin ei kannata lähteä koska se nimenomaan tappaa sen äh, motivaation ja sitten tää itsekuria on se, että jos sulla on ollut huono päivä ja et oo saanut tehtyä sitä, mitä olet päättänyt tehdä. Niin se ei pidä antaa lannistaa. Koska kyse on kuitenkin pitkä aikavälin tavoitteesta. Niin se, että sulla on yksi huono päivä ja on niin jäänyt treenit väliin, niin se ei niin isossa kuvassa muuta sitä tilannetta. Vaan äh, täytyy vaan jatkaa eteenpäin. Timo Jutilan, kuuluisin sanoin, mennään eteenpäin. Siihen ei kannata jäädä vellomaan, koska sitten, jos siihen jäät märehtimään sitä asiaa, niin todennäköisyys nousee siitä, että sitten niitä treenejä tulee skipaattua vähän useampikin. Ja sitten ollaan huonossa kierteessä. Mutta Tää on myöskin tärkeää, että ei niin kuin ihan liikaa ruoski itseään, vaan antaa niin pikkusen siimaa aina silloin tällöin. Ja tää on niin ihan hemmetin vaikea kysymys itelle, että itelle ollut ja etenkin siis viime vuonna, kun oli, oli tota vaikeita aikoja ja niin mi mielen terveyskoetuksella ja tuli pitkiä salitaukoja niin siitä tuli semmoinen ikävä kehä mutta silloin vaan pitää palauttaa mieli että tämä on niinku pitkä aikavälin tavoite mulla jäi treenejä väliin paino pääsi nousemaan mutta sillä ei kuitenkaan ole tota sillä tapaa merkitystä koska kyse on todellakin pitkän aikavälin vuosikymmenten tavoitteesta niin tämä ei pidä antaa lannistaa vaan jatkaa vaan sinnikkäästi sillä tiellä mi mi mitä on päättänyt kulkea ja nyt sitten ehkäpä tämmöiseen aiheeseen voisin palata joku toinenkin kerta mutta nyt alkaa olla videolla sen verran mittaa että eiköhän Lopetella tähän ja kiitoksia katsomisesta ja palataan ensi viikolla. Moi moi!